Миколаївський художній академічний російський драматичний театр продовжує працювати у звичному режимі. Там вакциновано 100% працівників. Це дозволяє закладу працювати у червоній карантинній зоні. Ними було надано відповідні сертифікати або інша документація, яка потрібна бути. Вистави наші будуть відбуватися відповідно до затвердженого графіку і до репертуарного плану на жовтень місяць. Відносно роботи КАЗ, то вони зараз переходять працювати в онлайн режим. Фізично вони будуть доступні за одну годину до Тієї чи іншої вистави. Це дуже добре, що ми можемо проводити репетиції у театрі, на сценічних площадках, тому що репетиції онлайн – це не те. Не маємо змоги мізансцени проходити, спів'існувати з партнерами на сцені, тому що онлайн – це не живе спілкування. За словами керівника літературно-драматургічної частини Сергія Голобова, не всі глядачі зможуть відвідати вистави. Наші адміністратори будуть запитувати у кожного відвідувача наявність відповідного документу, або ПЦР-тесту, або сертифікату, або іншої довідки про антитіла, або протипоказання ВКК-комісії. Готуюся до відкриття 95-го ювілейного театрального сезону Миколаївський національний академічний український театр драми та музичної комедії. На сцені триває репетиція. Жених, моя, льодина, льодина. «Наразі вакцинований. Ми почали цю роботу з червня. Тому якраз до жовтня всі ці питання вдалося вирішити стовідсотково і зараз всі вакциновані і всі готові приймати глядачів. За словами керівника літературно-драматургічної частини Богдана Головченка, каса працюватиме як і онлайн, так і офлайн. Практично з самого початку сезону, в принципі, планував, що скоріш за все робота буде обмежена якраз карантинними заходами, тому ми почали продавати квитки і на листопад, і вже зараз і на грудень почали продавати квитки на півзали. Тобто у нас зала на 387 місць, от врахуйте, що половина зали ми маємо можливість займати. Нагадаємо, від сьогодні Миколаївська область перейшла до «червоної» зони. У регіоні впроваджено низку обмежень. Втім, вони не розповсюджуватимуться, якщо 100% співробітників та відвідувачів... ...будуть повністю імунізовані та матимуть ковід-сертифікат. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.